ای بابا مگزم پر نمیزنه تو یخچال؟ اه چه وضعیه مردیم از گشنگی وقتی مارم از اون میشه و روزه میگیری. اه یا خدا چقدر خوراکی داریم اه،, اه ای بابا منم که روزه گرفتم اه اه آه، حالا امروز و روزه نگیرم که چیزی نمیشه که کسی زی نمیفهمستن؟ والا، تازه، مثل نصف جماعت ایران زخم مهده دارم دیگه آره بابا، خدا میبخشه، بزار ببینم چی میتونم پیدا کنم با ای پیداری که چرا نمیکشی؟ ماه رمزون کلتو تا کمر کردی تو یخچال روزخاری کنی؟ نه نه گوش بابا پیسر نفر راست راست جلوی چشم من دارد... روز روزخاری میکنه کافر نجس اه، اه، اه، ای بابا اینوز چهار ساعت اعظام مونده که تلف شدیم از گشنگی بیرم یه چورت برد. بخوابم سعدی را گفتند ادب از که آ... نه ببخشید سعدی را گفتند عالم بیعمل به کماند، ماند گفت به زنبور چی ب... ب... اه... مثل اینکه اه... روز حال تو خراب آه... کرده اون لغمان بود خب آره لغمان بود هم... آره چیزه. خدافز برحال به زنبور بی عدس اد... علس عصر هرچی بابا اه. دوستان اگه با این انیمیشن های تنظمه حال کردید و حال میکنید حتما کامنت بذارید و نظر بدید. دمتون گرم.